Олег із Пересадівки перейшов міст до села Михайло Ларине, аби сісти на автобус до Миколаєва. «Люди рано вранці їдуть на роботу в місто, а міст вже заблоковано і потім все. Йду на маршрутку, повинна зараз прийти маршрутка і не поїду до міста. Зазвичай їздимо звідти від Казки, а тепер доведеться звідси». Фура завантажена перцем прямувала з Туреччини до Дніпра. Водії громадяни Туреччини українською не говорять, пояснили, дороги не знають, їхали за навігатором. Сергій Дуда, водій рейсової маршрутки Миколаїв Пересадівка, говорить: міст підтоплюється часто. В таких випадках пасажирів висаджують у Михайло Лариному, далі пішки. Ну, Дело тому, що там навігатор забито, воно навігатор їм, і він вони їдуть сюди. Ну я согласен, що навігатор веде. Ну для, для чого зроблено жо це? «Тропа козя. Явно, що не для цього, Надо трохи вкручати мозги і подивитися, що щось тут не то, вийти, подивитися, а потім їхати. Правильно?» Про те, що вантажівка підтопила міст, поліцію повідомили о першій 15. Правоохоронці на місці здійснюють охорону громадського порядку, поки вантаж переносять в іншу фуру. «Водії була винесена постанова за численної першої за 22 кодекс України про адміністративні правопорушення, а саме перевищення встановленої кометної швидкості руху, проїзд на заборонені цігнал регулювання дорожнього руху та порушення війсної правил дорожнього руху. А саме водій порушив вимоги знаку 3.15, чим забороняється рух транспортних засобів, у тому числі і в составі загальна комплекта маса, який перевищує зазначену на знаку. Після того, як вантаж перенесуть в інший автомобіль, фуру витягатимуть з мосту, а саму переправу відновлять за допомогою техніки підрядної організації, яка будує новий міст поруч. Про це Суспільному розповів директор державного підприємства Агенція місцевих доріг Миколаївської області Іван Яншенко. Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.